كان هناك شاب دائما يشعر بعدم الرضا عن حياته، وأنه يريد تغيير كل ما يوجد حوله. فذهب في يوم من الأيام إلى معلمه ليبلغه بما يحدث له. فقام المعلم بنصحه أن يقوم كل يوم بتناول كوب من الماء وبه حفنة من الملح. بالفعل عندما رجع الشاب إلى بيته قام بما قال له المعلم. لكن عاد وذهب في اليوم الثاني الى المعلم مره اخرى وساله المعلم هل شربت الماء فاجاب الشاب لا لم استطع شرب الماء وهو مالح ضحك المعلم وطلب ايضا من الشاب ان يذهب معه ويضع حفنه من الملح في بحيره كبيره وبالفعل ذهب معه الشاب ووضع في البحيره حفنه الملح وتذوق بعد ذلك الشاب الماء سأله المعلم ما طعم هذا الماء؟ قال له عذب وجميل فقال له المعلم هل شعرت بطعم الملح؟ فجاب لا كان طعمه جميل توجه اليه المعلم وقال له الحياة بكل معاناتها تشبه الملح لا تزيد ولا تقل لكن نحن نقوم بوضع الم الحياه في وعاء سعته صغيره فتزيد الاحساس بالالم قمنا بوضع الألم في موضعه الحقيقي، وأن لا يسيطر على حياتنا ونهتم بأمور إيجابية، فهذا يجعلنا نشعر بتحسن، وأن الحياة تمشي في مسارها الطبيعي، فلا تجعلك نفسك مثل الكوب، بل اجعل نفسك مثل تلك البحيرة،